Вітаю вас на каналі «Інвестінг Сьогодні розглянемо різницю між гарячими та холодними гаманцями. А перед цим став лайк та підписуйся на канал, а також долучайся до нашої спільноти «Телеграм». Адже там я публікую актуальну інформацію зі світу криптовалюти, фінансів та ділюсь схемами, які дозволяють заробляти. Правильний вибір для зберігання криптовалюти допоможе зберегти ваші активи в безпеці Криптовалюти побудовані на блокчейні, тому для їх зберігання потрібні програми, які називаються гаманцями Правильне рішення допоможе зберегти активи у безпеці Криптогаманець дозволяє зберігати та переказувати кошти Гаманці складаються з двох основних компонентів – публічного ключа та приватного ключа які дозволяють власникам отримувати та передавати свої криптоактиви. Ви використовуєте відкритий ключ, щоб надсилати й отримувати криптовалюту, а закритий ключ – для підтвердження транзакцій і право власності на криптогаманець. Гарячий гаманець – це програмний гаманець, який зберігає відкриті і закриті ключі онлайн. Існує два типи гарячих гаманців – на основі біржі, коли користувач відкриває обліковий запис у централізованій біржі, яка виступає зберігачем коштів користувачів. Або гаманець, встановлений на вашому комп'ютері чи смартфоні. Тоді ваша seed-фраза – це приватний ключ доступу до вашого гаманця. Плюси гарячого зберігання Доступність – можливість доступу до гаманця з різних комп'ютерів або смартфонів. Перекази – мобільні криптогаманці на відміну від апаратних холодних, дозволяють здійснювати швидкі транзакції. Зручність. Якщо ви використовуєте гарячий гаманець, прив'язаний до певної біржі або блокчейну, вам зручно взаємодіяти в цій екосистемі. Мінуси гарячого зберігання. Безпека. Гарячі гаманці вразливі до хакерських атак, оскільки вони зберігають публічні та закриті ключі в інтернеті. Доступність. Оскільки для них потрібне підключення до інтернету, деякі функції гаманця можуть бути обмежені в певних країнах або юрисдикціях, залежно від місцевих законів. Холодний або оператний гаманець – це фізичні пристрій невеликого розміру, схожий на USB-накопичувач, призначений для зберігання тількох видів криптовалют. Холодні гаманці є найбільш безпечним типом криптогаманця. Які зберігає ваші закриті ключі в офлайн режимі. Вони не підключені до інтернету, тому не будуть зламані хакерами. Плюси холодного зберігання, портативність. Холодні гаманці являють собою невеликі плагідні пристрої, які можна носити з собою та використовувати для входу в децентралізовані програми. Безпека. Ваші закриті ключі ніколи не залишають пристрій а транзакції підписуються локально, що робить пристрої менш вразливими до крадіжки активів. Автономність. Холодне зберігання дозволяє вам бути єдиним зберігачем ваших криптоактивів. Мінуси холодного зберігання. Вартість. Ціни на апаратні гаманці стартують від 79 доларів, тоді як гарячі гаманці є безоплатними. Безпека. Якщо ваш холодний гаманець буде втрачено або викрадено з вашою сітфразою, то ви втратите доступ до своїх активів. Тож пам'ятайте, що ваша сітфраза повинна зберігатись надійно, офлайн і на папері. Багато людей використовують комбінацію варіантів холодного та гарячого гаманця для запобігання крадіжки своїх активів. Гарячі гаманці зручні для щоденного використання,